Wow. Yeah. Павло Шнулевич прив'язує лайра кайтів до опор. Зараз парує панда, до неї пристебнуть тигра. І сьогодні навчально-тренувальні збори лідерів команд Київської, вибачте, Миколаївської та Херсонської областей. Приїхали лідери збірних областей, приїхали приїхала лідерка міжрегіональної команди, і ми відпрацьовуємо дуже завжди у нас таке буває спонтанно, коли ми бачимо гарну погоду і гарний вітер сьогодні, він дуже сильний. При такому вітрі ми не звикли працювати. Відпрацьовують всередині міста, не як зазвичай в спеціальних місцях в степу. Ми єдина всеукраїнська молодіжна громадська організація, Українська асоціація підтримує зміїв, і в нас налічується близько 200 членів по всій Україні, тому що в кожному регіоні нашої країни є клуб обласний, в якому люди, Люди згуртовуються завдяки саме цій справі». Сьогодні тут таких людей зібралося шестеро. Кайти – покупні. Кайтбілдингом зараз мало хто займається, розповідає Олена Компанієць. Наступні змагання заплановані на початок літа. В залежності від погоди та ситуації з карантинними обмеженнями. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.